سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما دارین ما رو از کانال یوتیوب کریپتو فاندر تماشا میکنید قصد داریم براتون یه مجموعه کاملی از معاملگری، نکات مهمش، روشهاش منابعی که میتونید ازش استفاده بکنید تا سود بیشتری ببرید و توی این کانال براتون توضیح بدیم. فقط کافی شما ما رو از طریق شبکه های اجتماعی که این گوشه سمت راست پایین نوشتیم دنبال کنید. مجموعه ویدیوهایی که داریم رو توی کانال یوتیوبمون کانال آپارات آپلود میکنیم. قطعا بین ویدیو هایی که توی این دو تا شبکه میذاریم یه تفاوتی وجود داره که در ادامه براتون توضیح خواهیم داد. پیشنهادمون اینه که حتما هر دو تاش رو کنید. یه کانال تلگرامی هم داریم که از دیرباز در حوزه بازارهای مالی فعال بوده که الان تمرکزش رو روی کریپتوکارنسی گذاشته. به نام ثروت نیوز که از اونجا میتونید اخباری فارق از مسائل گری هم ببینید، دنبال کنید و یه سری نکات آموزشی هم هست. یه چند تا ربات آموزشی هم در همین حوزه توی این کانال تلگرامی معرفی شده که شما میتونید عضوش بشین یه تعداد زیادی از سوالاتتون اون تو جواب داده. یه شبکه بزرگی داریم توی لکتین بالت بر هزار فعال کریپتوکارنسی در سراسر دنیا ایرانی ها و خارجی هایی که تو این حوزه سرشناس هستن میتونید اون تو عضو بشید و از آخرین اخبار خبردار بشین. اگر دسترسی به توییتر دارید میتونید ما رو با سروت نیوز فالو کنید و اخبار منتشر شده توسط ما رو اونجا ببینید. اینا همه مجموعه شبکه های اجتماعی هستن که فعلا ما در اون فعال هستیم. تاکید ما رو معاملگریه. علتش هم اینه که قطعا در مورد ماینینگ در مورد بحث‌های فنی مربوط به ایجاد یک کوین یا توکن مطالب زیادی به زبان فارسی و انگلیسی توی اینترنت هست توی سایت یوتیوب هست شما میتونید اینا رو مشاهده کنید ازش استفاده کنید مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده و خب ما می‌خواستیم یه چیزای جدیدتری رو به شما آموزش بدیم این داستان معامله‌گری چیزیه که هر کسی هر جایی تو هر کلاسی و هر کتابی ارائه نشده و نخواهد شد یه سری تکنیکایی هستش که هر فردی برای خودش به دست بیاره شاید خیلی راحت و سخاوتمندانه در اختیار بقیه قرار نده و همین خاطر ما می‌خوایم با رویکرده معامله‌گرین مسئله ببریم جلو که این کمبود منابع رو توی این حوزه پوشش بدیم یه نکته اینجا وجود داره این داستان این که بالاخره این کریپتو کارنسی مفهومش چیه مفهوم و ترجمه فارسیش چیه؟ بهش میگن رمز ارز، عرض، ارزهای رمزنگاری شده، رمزینه، ارز دیجیتال که قطعا یه ویدیوی کوتاهی ما خواهیم ساخت که بهتون بگیم که واجه سهیش چیه دقیقا همین ارزهای رمزنگاری شده است که ما تحت لفظی حالا به رمز ارزم ازش نام میبریم ولی دلیلش و تفاوتش رو می‌گیم جالبه بدونید که به هر حال هر کدومش چه مفهومی داره کدوم زیرمجموعه کدوم یکی و خب توی بازار معاملاتی اینا با هم تفاوت زیادی داره این مفاهیم به شما کمک میکنه تا بتونید بهتر توی این بازار فعالیت بکنید خب هدف ما همونطوری که اشاره شد تهییه مجموعه ویدیو آموزشی جهت معرفی بازار رمزارزها و یه نقشه راهی رو میخوایم به شما ای که تازه وارد این حوزه شدیم و علاقمند به این کریپتو کارنسی هستیم ارائه کنیم که گام به گام با این بتونید بری جلو و در فاصله بسیار کوتاهی یه معامله گرشیم یه معامله گر حرفه ایشیم این تماما بستگی به پشتکار شما داره دوستانی که تو بازار بورس تهران فعال هستن با چارچوب معامله گری آشنا هستن دو تا مفهوم ما اینجا داریم یه تحلیلگری داریم یه معاملگری داریم یه معاملگر خوب همیشه یه تحلیلگر خوب نیست و الزامن یه تحلیلگر خوب یه معاملهگر درجه یک نخواهد بود معدود هستن کسانی که هر دو خصوصیت را همزمان دارن که خوشاب سعادتشون هم میتونه خوب تحلیل کنه هم میتونه خوب معامله کنه اون استرسایی که توی معامله گری وجود داره تفاوت یه معاملگر گر آماتور و رو مشخص می‌کنه. اگر تو بور سهم خریده باشین و با صف فروش مواجه شده باشین دقیقاً این صحبت منده رو میتونید احساس کنید، ببینید چه وضعیتی به وجود میاره وقتی که شما می‌بینید سهامتون صف فروشه یا اینکه نه وقتی که می‌بینید روزی 5 درصد داره مثبت می‌خوره و میره بالا و شما خیلی خوشحال هستید که بچه سهم می خریدید و حالا همیشه اون تمه اجازه نمیده که الان فردا فرداوشم یه 5 درصد فرقشه و الخر. خب پس برگردیم به همین کریپتوکارنسی ما هدفمون اینه که به شما در حوزه معامله گری نکات زیادی رو آموزش بدیم. خب برنامه آموزشی بلند مدتی رو ما داریم شاید بیش از یک سال، ما به صورت مرتب هفتگی یک یا چند ویدیوی مختلف در حوزه این کریپتو کارنسی منتشر بکنیم و اینکه شما میتونید با استفاده از کانال یوتیوب ما آخرین اخبار رو به راحتی دنبال کنید این بازار با توجه به اینکه سریع هم داره رشد میکنه و اینکه بعضی این موقع ها یه اتفاقاتی میافته که اینا همه پامپ میشه میره بالا و سود خوبی کسب میکنه شما باید از این فرصت استفاده کنید شاید مجبور اگر به موقع وارد نشین شاید مثلا مجبورشین یک سال دو سال پار پولتون پارک باشه تو این بازار تا اینکه به یه نقطه خوبی برسید و سود بکنید من به شخصه با توجه به سابقه بالا بر 15 سال معامله گری تو بازارهای مالی به شخص کسی رو ندیدم که از صبر کردن ضرر کرده باشه ولی حالا ما میخوایم فاصله این پارک پول شما رو توی هر کدوم از این بازارها و به صورت خاص تو کریپتوکارنسی کوتاه بکنیم پس میریم سراغ گری. این اینم در نظر داشته باشید که یه تفاوتی بین بازارهای مالی مختلف وجود داره از جمله کریپتوکارنسی شما تو بازار بورس تهران شنبه تا چهار شنبه از ساعت هشت و صبح که پیش گشایشه تا نوه صبح و از 9 صبح رینگ معاملاتی تا دوازنونی فعال هست تو بازار فارکس از دوشنبه تا جمعه بازارو دارید و 24 ساعت شبانه روز داره معاملات انجام میشه اما تو کرپتوکارنسی فرق بزرگی وجود داره این بازار اصلا تعطیلی نداره یعنی شما هفت در 24 و میتونید تو این بازار معامله کنید لیکویدیتی بازار بسیار بالا هست سراسری هست یه سری فاکتورایی که ما شاید مثلا حالا بیشتر مخاطب من کسایی که تو بورس تهران هم فعالیت داشتن اینی که شما مثلا برای یه مجمع افزایش سرمایه دو روز قبل سهم بسته میشه یک روز کاری بعد از مجمع سهم باز میشه این توقف ها رو دارید و این توقف هر کدوم درصدی هرچندکه که تو کشورهای مختلف این قوانین مجمع و بست شدن سهم فرق میکنه اما این داستان تو کریپتوکارنسی اصلا وجود نداره برگردیم به ادامه بحث برنامه آموزشی اون همونطوری که مشاهده میکن تو این اسلاید از سمت چپ ما یه سری وبسایت های مفید و بهتون میگیم اپلیکیشن های کاربردی که میتونید روی موبایل تبلتتون نصب بکنید چه چه اندروید باشین و استراتژی های معاملاتی این خیلی مهمه شما بدون استراتژی در هیچ زمینه بازار مالی نمیتونید موفق باشین خیلی راحت و شفاف بهتون بگم الان بریم سراغ یکی از این یکی دو تا این ها رو من فقط واز کنم شما ببینید همونطور که توی اسلاید مشاهده کردین یکی از این ها سایت کریپتو مارکت هست این کریپتومارکت مارکت ارزش بازار رو داره میگه قیمت های هر کدوم از کوین های رو داریم شما مشاهده می کنید و حتی توکن ها رو در ادامه ی ویدیو در مورد تفاوت کوین و توکن تهیه می کنم براتون به اشتراک میذارم امروز که با هم داریم صحبت می کنیم 14 بیست 2020 به وقت محلی جایی که من زندگی می کنم ارزش کوین یه چیزی حدود 10000 بیت کوین یه چیزی حدود 52 سنت و اتریوم 264 ریپل 32 سنت و این سورتی که میبینید بر اساس مارکت کپ ارزش بازار انجام شده دسته دسته‌بندی‌های مختلفی داره این سایت اطلاعات بسیار مفیدی بهتون میده مخصوصا اونایی که دنبال اینن که حالا تو بازار بورس میگن سهمای زیرخاکی اینجا مثلا شاید ارت های دیگه ای بتونیم ازش استفاده کنیم تو بازار بورس دنیا بهش میگن شیت کوین حالا اینجاش شیت کوین تو بازار بورس اه، اه، پنیستا که همچین عبارتهایی ازش براش استفاده میکنن و خب شما اینجا اطلاعات کاملی در این زمینه پیدا میکنید یه ویدیوی اختصاصی ویژه هم کارنسی توی کوین مارکت کپ براتون تهیه میکنم و ارائه خواهم کرد در ادامه خب یه سایتی هست به نام تریدینگ ویو دوستانی که سابقه گری دارن از این فوروما مطلع هستن میدونین که همیشه یه تعدادی هستن که دوست دارن حالا تحلیل خودشون رو با بقیه به اشتراک بذارن به راحتی شما میتونید توی این سایت ها بگردین دلیل بر این نیست که شما حتما بر اساس پیشنهاد اون رو خرید و فروش بکنید بلکه فقط میتونید از تحلیلشون استفاده کنید معاملگر شما هستین شما قرار معامله گیری رو انجام بدین ولی اطلاعات بسیار ارزنده این تو هست میتونید حتی تحلیل خودتونم این تو قرار بدین که من قطعا در مورد این با شما صحبت خواهم کرد که مثلا الان همین بیت کوین که نمادش باقول معروف BTC هست میاد اینجا نگاه میکنید میبینید BTC بی USD داریم یا BTC USDT داریم که حالا من این باقول معروف استایبل کوین ها که این USDT هم جز اونها هست که ما بهش میگیم تتر توی یه ویدیو جدا قشنگ در موردش صحبت میکنم چون واقعا کمک میکنه به اون کسایی که دارن معاملات هرفهی انجام میدن چون همیشه قرار نیستش که یه کوین یا توکینی رشد بکنه شما میتونید اون قسمتی که داره رشد میکنه باهاش برین برید با قول رو سوارش باشین لحظه ای که احساس میکنید که خب حالا این روش‌شناسی کرده تبدیلش کنید به یه استیبل کوین یعنی پولتون رو نگه دارید نزد اکسچنج یا بروکر یعنی دقیقا همون اتفاقی تو بورس میفته شما سهمو میفروشین ریالتون نزد کارگزار باقی خواهد مان تا اینکه یا درخواست واریز وچ بدین یا اینکه بخواین یه سهم دیگه بخرید دقیقا همین این, این همون ابزار است و بسیار بسیار مهمه یه ویدیو اختصاصی هم برای این کردیم که براتون به اشتراک می‌ذاریم و خدمتون عشق خالا این دوتا سایتی بود که من اینجا بهش اشاره کردم استراتیجی های معاملاتی رو با هم میبینیم اپلیکیشن ها که اصلا دنیای خیلی بزرگی دارن اطلاعات بسیار جالبی بهتون میدن برای این هم برنامه ویجهی داریم در ادامه برنامه آموزشیمون به بحث بروکرها اکسچنج ها میپردازیم تفاوتی که بین بروکر و اکسچنج وجود داره خیلی مهمه یه نکته هم وجود داره برای اینکه شما در جریان باشید خیلی از بروکرها و اکسچنج ها یه سری محدودیت های خاصی برای مشتریشون دارن یه KYC خصوص خودشون دارن. به یک سری از Nationalشنالتیات سرویس نمیدن. حالا به دلیل تحریم به دلیل، حالا مواردی که اون بروکر برای خودش در نظر گرفته یا قوانین حاکم بر کشوری که اون بروکر داره توش کار میکنه از ارائه سرویس معذور هستن خب این رو با هم یه بار میبینیم و بحث شیرین آی سی او ما توی بورس یه چیزی به آی پی او داریم اینیشیال پابلیک آفرینگ عرض اولیه همه بورسی ها میدونن که این عرضه اولیه چقدر جذابه همه قیمت پایینی می خرن. حالا بسته به کارگزارشون داره که چقدر بهشون اختصاص بده و یه سود شیرینی میبرن از این موضوع این داستان تو آی سیو خیلی متفاوته چندین ویدیوی مختلف در این حوزه داریم و اصلا تأثیری که این آی سیو ها می بر تأمین منابع مالی بذاره و تأثیری که روی تأمین مالی از طریق بازار بورس و بازار پول که حوزه بانکی میشه این زنگ خطریه برای این دوتا مارکتی که اسم بردم دیگه قرار نیست طرف تعهدی بده در قبال هرچند که سال 2017 کلاورداری بزرگی انجام شد نکاتشو بهتون یاد خواهم داد تو ویدیو های مختلف و بسیار جذاب یه سایت خیلی معروفی هم تو این حوزه داره البته مجموعی از سایت ها هستن که تو این حوزه کار میکنن بهتون نشون بدم در خصوص همین آیسیو ها او بنچ هست که اصلا تکنیکی داره این مسئله شما یه ویدیوی جداگانه و نسبتاً طولانی تری رو ما در این حوزه تهیه کردیم براتون به اشتراک خواهیم گذاشت و شما این آسی آی او رو تو پلتفرم مختلف میتونید ببینید. اون دوستانی که علاقمند به این هستن که اصلا کن خودشون رو داشته باشن توکن خودشون رو داشته باشن. پیشنهاد می حتماً حتما اون ویدیو رو ببینن به خاطر اینکه با ترند بازار آشنا میشن، فنیشو راهنمایی میکنم از کجا میتونید منابع بهتری رو به دست بیارید، مطالعه کنید و بسوزین که همون که بچهای ایرانی زیادی رو میدونم که تو این حوزه فعال هستن و یکی دو تا هلدینگ در داخل کشور هم شروع کردن به تولید رمز ارز ملی و رمز ارز خودشون که بتونن خدماتی رو بر این پایه بدن یه نکته جالب بهتون بگم بانک مرکزی بانک های مرکزی دنیا تأکید کرده به و پیشنهاد اصلاح میکنم پیشنهاد کرده به تمام بانک های مرکزی دنیا که رمز ارز خودتون رو تحییه کنی دنیا داره میره اینوری وری و شما دارین توی این جریان حرکت میکنی چه بهتر که زودتر از این که اتفاق بیفته که شما بگین اه کاش مثلا من اون موقع اینا رو خریده بودم یا این که مثلا اصلا آشنا شده بودم همین امروز این استارتو بزنید خب ما فعلا داریم در مورد برنامه هدفی که توی این دوره خواهیم داشت دوره بیش از یک سالی که خواهیم داشت براتون توضیح میدم کوین و آلت کوین ها بیت کوین رو به کوین میشناسن و حج آنچه بدهید از بیت کوین و آرت کوین میشننان تا الان فکر میکن بوده 6000 تا کوین و توکن و استیبل کوین در مارکت وجود داره در ادامه بهش میپردازیم بسیار جذابه این مسئله و تفاوتاش مهمه همونطوری که اینجا تو این اسلاید می بینید کوین برای ترانسفر پول هست اما توکنه بر پایه، کدوم از این کوین ها که یه شبکه بلاکچین اختصاصی خودشو داره ایجاد شده که اتریوم یکی از این موارد هست که بلاکچین خودشو داره کلی توکن بر اون طراحی شده و جالب بدونید که تاثیر اون رابطه کوریلیشن مستقیمی که بین این توکن ها و اتریوم وجود داره باعث رشد قیمت اتریوم میشه دوستانی که توی بازار بورس برای مثلا مدیریت ریسک سبد گذاریشون دارن از کوریلیشن بین سهمای خودشون استفاده می‌کنن قطعاً اون ویدیو رو از دست ندن به خاطر اینکه مطالب بسیار قشنگی تو معامله‌گری می بازم دارم تأکید می‌کنه ما خواهیم در مورد گری با هم صحبت کنیم داستانای فنی رو قطعاً یکی دو تا ویدیو در این مورد خواهیم داشت ولی تمرکز اصلیمون روی تریدینگ هست طور که اینجا مشاهده میکن کوین ها و توکن های نمونه ای رو اشاره کردیم که تو ویدیو جداگانه در خصوصه صحبت می استیبل کوین رو که جلوتر براتون توضیح دادم ببینید یه چیزی من فیات پول فیات وجود داره که بهش همین پول کاغذی هستش که ما در روز داریم ازش استفاده می و بین همدیگه مبادله می این استیبل کوینه تفاوت خب ما نمونه های مختلف استیبل کوین داریم ولی یه سری اسیبل کوین ها بک میشه یعنی پشتوانش یا پول فیات یا کامودیتی یا یه مجموعه ای از کریپتوکارنسیاس یا ها یه نمونه ای از کریپتوکارنسی کارنسی هستش که توی این زمینه ارائه شده و خب اینا ابزارهای های مالیه همونطوری که شما سکو وت تو بازار بورس میبینید بینید مشارکت رو می بیننید صندوق های سرمایه گذاری رو میبینید هش هج رو میبینید اینجا هم این استیبل کوین ها دسته بندی مختلفی دارن یه ویدیو بسیار قشنگ و خوب و مفیدی در این حوزه داریممون از دست ندین که به ونژ زی اننتج این استیبل کوین ها میپردازین نمونه های اینجا گذاشتم که شما میبینید تتر هست که خیلی هم معروفه یکی دو تا هاشیه بزرگ هم داشته کوریلیشن هم که بین تتر و بیت کوین وجود داره جالبه که هر هرچنگای این پولا یا بین بیت کوین سر میشه یا میره به سمت تتر و باز برگردیم به داستان شیرین خودمون همون موضوع معامله گری معامله گری توی بازارهای بین المللی بهتون یادخونیم داد روی بروکر و اکسچنج به چه صورتی خواهد بود و اینکه چجوری میتونیم معامله حرفه ای بشیم گام به گام میتونید این مسیر رو با ما جلو بیایین. این‌ها مجموعه ای از مطالبی بود که ما می‌خوایم بهتون توی این دوره آموزش بدیم و اینکه سؤال اساسی همه در خصوص این که خب ما اینا رو گرفتیم چجوری میتونیم تبدیلش کنیم به مثلا دلار، چجوری به یورو میتونیم تبدیلش کنیم؟ من دارم میرم یه مسافرتی به فرض در یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی یا آسیای جنوب شرقی یا یه جای دیگه دنیا، چجوری جوری اونجا تبدیلش بکنم به پول نقد؟ یا اصلا تبدیلش کنم به یه ارز دیگه که اینجا ما یه نقشه بیت کوین بهتون نشون میدیم بی هایی که توی دنیا وجود داره که شما میتونید بریم پای اونا بزنید تا حالا بر اساس محدودیت هر کدوم از اون شبکه ها تا یه مبلغی رو میتونید دلار و یورو ازشون بگیرید یا پول ارز رایج اون کشور رو و نحوه دریافت اینا این یه مبحث جداگانه ای و خودش اختصاص میده این بی بر وزن همون ای ATM میشه آتوماتیک تلر ماشین بیت کوینی میشه ABTM میشه بیت کوین تلر ماشین ماشین ارائه سرویس اتوماتیکه بیت کوینی یا اینکه حالا اون ATM که خب همه باش کار کردن و ازش اطلاع دارن اگه تا اینجای مطلب براتون جذاب بود پیشنهاد میکنم حتما کانال ما رو دنبال کنید این پایین سابسکرایب رو بزنید عضو سایت ما بشین اون زنگوله هم فشار بدید تا آخرین اخباری که ما اپدیت میکنیم به سرعت به دست شما برسه لحظه ای از این بازار قافل نشین مطمئن هم اگه به این موضوع علاقمند هستیم به این معنیه که شما میخوانی یه تغییر بزرگ توی زندگی حرفیتون انجام بدین و مطمئن باشید که ما در کنار شما هستیم مجموعه ویدیوهای زیادی رو براتون منتشر خواهیم کرد خوشحال میشم که اگر از این ویدیو خوشتون اومده این پایین لایک بزنید اگر صلاح دونستین اینو با دوستاتون به اشتراک بذارید ما سخاوتمندانه این اطلاعات در اختیار شما قرار دادیم و خوشحال میشیم شما هم همین به همین نف، این کار برای سایر دوستاتون انجام بدین. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ما رو دنبال کردین امیدوارم موفق و معید